Жителька Маріуполя Наталія Тахтимаш розповідає, коли у місті почалися бойові дії, вона з родиною більше двох тижнів майже не вилазили з підвалу. Потім наважилися на виїзд з міста. Свою маму відвезли до сестри у село. Боялися, що старенька не витримає дальньої поїздки. Родина приїхала до Хмельницького. З мамою, розповідає Наталія, зв'язок обірвався. Село, куди її відвезли, було вже окуповано. І лише через три з половиною місяці вона почула її голос по телефону. Ми змогли з ними зв'язатися, і вона плакала і казала, що заберіть, не хочу, не можу, тому що ну, тут чужі люди, тут флаги, тут ДНР, тут взагалі не зрозуміло, хто і що. Наталія взялася за пошук перевізника. Багато хто відмовлявся. Втім, їй вдалося відшукати того, хто погодився вивезти її маму з окупованого села. Але Ніколенко розповідає, дорога зайняла тиждень, бо проросійські бойовики без будь-яких причин та пояснень не пропускали їх на підконтрольну Україні територію. Це, була муки, ада. це були муки пекла. Потім дуже було спекотно, хотіли і їсти, і пити, і незрозуміло було, коли ми потрапимо. Донька Наталія зустріла маму вже в Українському Запоріжжі. Звідти і привезла її до Хмельницького. Я думала, що ми не довеземо її. От, Вона от, ну, настільки трималась, що ну, я, ну, я такого від неї навіть не очікувала. Коли приїхали, я кажу, Давай пойдём, там лікар був, там там зустрічали. А на Ну давай, говорить. Ну я вже не ну, не, не, не зважаю там, чи є у мене там давлення, чи голова у мене там кружиться. Найбільше в окупації розповідає Алла Ніколенко. Її дратували ганчірки, які так звані ДНРівці розвісили по селу. Я, да виділа по селу? Я коли бачила по селі триколор і червоний прапор, в мене біль був. Я чую тут українську мову, мені приємно, бачу людей і не чую. Бабах, бабах, оце от. Зараз мама живе з донькою та її родиною у найманій квартирі. Донька працює в громадській організації «Наш вибір – Україна», яку відкрили у Хмельницькому її земляки. Там жінка допомагає переселенцям з пошуком житла, роботи тощо. А мама тим часом оговтується від подорожі та не може намилуватися українськими прапорами. Олена Конова. Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.